<تصفيق> بكتب بارو في ايدي نار انا كلاي مش اول طاي بغني راب مش شعب ياض على البيت بعذبها جيتار حبيبتي خلتني اختار بين و وبين الكار بين الحب اللي راح وبين الجنج والصحاب رجعت كلاي للاجرام ارجع ادس بطول النهار مهما كانت قوتي الخصم بيشوفني بيقلب فار I am bad boy I am gang star Where are you انت صفر Fuck فاك يو انت مش جو I am really قدام توس كبار انا لسه حاسس بالتعب جوايا جوايا انا لسه حاسس ان في شخص معايا معايا انا مش عارف اشوفه بس هو جوايا جوايا هو جوايا بباني لكل شابه حقيقي بس من جوه انفصام في شخصيتي شخصي كذاب والتاني مش حقيقي فبكذب على الكل والكل قاريني يا اسطى مش هتفرح حقيقي يا مش لازم اقول لك حقيقي يا اصل الكل انا مشريلي really انا مش ريلي really انا مش ريلي really انا مش ريلي really انا مش ريلي really انا مش ريلي انا مش ريلي انا مش ريلي انا مش ريلي مش really, انا مش ريلي really. انا مش ريلي really. انا مش ريلي really. انا مش ريلي really. انا مش ريلي really. really. بكتب بار و نار انا كلوي مش اول طاي بغني راب مش شعب علي البيت بعذبها جيتار حبيبتي خلتني اختار بين اللعبه وبين الجار الحب اللي روحه بين الجانجي والصحاب رجعت كلوي للإجروم أرجع عدسة بتول النهار مهما كانت قوتي الخصم بيشوفني بيقلب فار I am bad boy I am gang star Where are you انت صفار Fuck you انت مش جفار I am really you don't scoobar انا مش ريلي really. انا مش really انا مش really انا مش really, أنا مش really. أنا مش really. Ana miss really. really. really. really. really. really. really. really. really. really. أنا مش ريلي